Я думаю, що кожен з нас інколи слухає пропагандистів руского миру. Ми робимо це з різних причин. Так от, одного разу я чесно себе впіймала на такому, що мені було складно протистояти деяким професійним ораторам, які несуть повну несенітницю про Україну, але роблять це дуже впевнено і дуже професійно з точки зору саме ораторського мистецтва. Мені було б складно протистояти, якби я не була в Україні і я не бачила насправді, що тут відбувається. Ораторський професіоналізм може вводити в оману, і про це я пропоную поговорити в цьому відео. Всіх вітаю і полетіли. Є такий термін «ефект доктора Фокса». Цією назвою розуміють психологічний феномен, при якому особисті якості лектора, експертність його манери, піднесення матеріалу, харізма, доброзичливість позитивно відбуваються на враженні, навіть за умови, що його слова є безгустими та неправдивими. Назву цей ефект отримав завдяки експерименту, поставленому ще в 1970 році на медичному факультеті Університету Південного. Каліфорнії. Коротко про суть експерименту. Студентам прочитали лекцію, і лектором у ній виступав е, доктор Майрон Фокс. Його представила аудиторія як іменітого та авторитетного наукового фахівця. Тема виступу була Відібране так, щоб студенти мали про неї уявлення, але не розбиралися досконало. У ролі доктора Майрона Фокса був професійний актор. Він прочитав 20-хвилинну лекцію на тему, про яку, по суті, сам нічого не знав. Його така експертність обмежилась однією статтею, яку він прочитав, готуючись до цього виступу. У своїй промові або лекції він використовував велику кількість неясних термінів і формулювань, такі загальні фрази безліч розумних слів, неологізмів, двозначність, так само, як і нелогічні та суперечливі висновки. Лекція професора Фокса справила враження, тому що була наукоподібною та містила велику кількість реальних наукових термінів, проте насправді була безмістовною та безглуздою. Паралельно з цим в іншу аудиторію читав лекцію справжній професор, компетентний у темі, і він виступав у своїй звичайній манері. Після обох лекцій слухачам запропонували відповісти на кілька запитань анкети про лекторів. Організаторів експерименту здивували те, що насправді аудиторія позитивно оцінила леже спікера, давши високу оцінку його виступу. Знайшлися навіть ті, хто був певен, що раніше читав роботи професора Фокса. Ось така історія. Про що це говорить? Більшість людей, які не мають достатньо знань, інформації, досвіду, у якійсь сфері, якщо вони будуть говорити на цю тему, Будуть робити це впевнена. Це типова поведінка для більшості людей. Звісно, є винятки, але в більшості випадків це саме так і є. Тому впевненість ми найчастіше будемо пов'язувати з компетентністю і це те, чим інколи маніпулюють. Причому маніпулювати теж можуть досить професійно, коли над змістом теж працюють відповідним чином. Наприклад, коли неправдива інформація може подаватися даватися разом з реальними, правдивими даними, і це буде додавати ще більше ілюзії і компетентності. Але самі висновки будуть вводити в оману. Також тут ще додається такий гало-ефект, і що його, ще його називають «ефект реолу». Це таке когнітивне упередження, коли висновки про щось, явище або людину робляться на основі загального розмитого сприйняття або на основі якоїсь дрібної деталі. Ну, простий приклад. Людям з гарною, привабливою зовнішністю ми можемо автоматично приписувати якісь позитивні якості. Тобто відбувається судження про людину за однією або декількома позитивними рисами. Одна позитивна чи негативна риса аналогічно проєктується на весь образ людини. Уявіть собі привабливий спікер, який одягнений в гарний діловий костюм, впевнена робить презентацію, в нього гарна дикція, він гарний оратор. Через весь цей зовнішній антураж така людина буде ставатися компетентною і важко поставити під сумнів сам зміст промови або презентації. Це простіше зробити людині, ну, яка є фахівцем у тому, про що говорить цей привабливий спікер. В іншому випадку, якщо немає знань або хоча б якогось досвіду, це дуже важко. Причому не обов'язково, що спікер повинен нести якусь нісені або брехню. Я неодноразово потрапляла на презентації, де були доклади там, про маркетинг. Там спікери розповідали такі абсолютно банальні речі, або те, що можна прочитати ну, майже в кожній книжці по маркетингу. Але вони робили, це, робили з цього таке шоу, що складалося враження, що вони дають дуже унікальну якусь інформацію. Навіть мені потрібно було трохи часу, щоб зупинитись та переосмислити, що насправді відбувається і що нічого особливого тут немає. Висновок такий, треба розділити це все на, два, на дві складові. Є гарне, класичне, професійне ораторське мистецтво або мистецтво робити презентації, і це одне, зміст наповнення – це абсолютно інший, інша складова або інший аспект. Серед пропагандистів в Росії теж є люди, які мають гарний вигляд. Вони мають приємний голос, гарно говорять. Я не буду називати зараз прізвище, щоб зайвий раз нікого не згадувати. І їх впевнені промови дійсно можуть вводити в оману. Треба ще зрозуміти, що сприйняття інформації, новин сильно залежить від контексту. Коли ми проживаємо війну і ми все бачимо, або дізнаємося про факти злочину від друзів, близьких, знайомих, це для нас одна ситуація. Ми ми маємо певний досвід, ми бачимо реальність. Тому нам простіше розділити ораторське мистецтво від змісту, від того, про що говорять. А, що це два різні аспекти. Інша ситуація, коли все відбувається там десь далеко, і навколо тебе більшість людей мають певні переконання, та ще з телевізору впевненим професійно поставленим голосом розповідають те саме. Такому протистояти дуже важко, але, звісно, це нікого не виправдовує. Якщо трохи торкнутися маркетингу, популярність навчальних програм, також онлайн-курсів, це де обіцяють дуже легко чомусь там навчити, то тут, от, в цій сфері, дуже багато таких фахівців, типу Доктор Фокс. За ораторським мистецтвом можна сховати непрофесійність і повну некомпетентність. Ораторське мистецтво це навичка, яку можна просто прокачати та натренувати. І в інфобізнесті на це цим працюють, щоб спікер непогано виглядав як оратор. Оскільки навчання – це послуга, її важко перевірити до моменту покупки, що ви купуєте, важко повернути за неї гроші, тому ця сфера, в принципі, дуже вигідна. У мене на каналі є окреме відео на цю тему, можна подивитись більш докладно, посилання є в описі. Ефект Доктора Фокса – це маніпуляція, це когнитивне спотворення. Так нам можуть нав'язувати зайві або неправдиві переконання, або можуть замилювати так очі. Це про те, що треба розвивати навички критичного мислення, вміти піддавати інформацію сумніву, її перевіряти перед тим, як починати в щось вірити. Ще дуже корисно не дивитись і слухати, а читати – Читати новини, читати статті, є відомий спікер-автор, можна прочитати його статтю. Там вже не буде такого емоційного забарвлення голосом, жестами, рухами. Так простіше сприймати чистий зміст. Хочу ще звернути увагу, що все працює і навпаки. Людина може розповідати щось корисне, але в неї, наприклад, немає таланту оратора і вона може сприйматися менш компетентною. Інформація може сприйматися не такою цінною. На це теж можна робити поправку і також тут може допомогти те, що можна читати статті, тобто сприймати інформацію у вигляді тексту. Доктори Фокси є і в Україні, і в українській політиці, які дуже гарно говорять. Знову ж, я не буду називати прізвищ. Я сподіваюся, що ви вловили основну ідею. Коли це знаєш, нагадуєш собі, що є такий ефект доктора Фокса, простіше відловлювати ці маніпуляції. І нам, нам всім є над чим працювати, щоб ми були свідомою нацією, нацією, яка вміє мислити критично. Досвід на Росії показує, що навіть маючи доступ до нормальних джерел інформації, зомбоящик може перемагати. Напишіть в коментарях ваші враження і чи були у вас такі схожі відчуття, як у мене. Я маю на увазі, коли отураторське мистецтво починає зайтуманювати мозок і треба докладати зусиль, щоб повернути себе в реальність. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тут ми говоримо про те, як не притягнути зайве у своє життя. Ми продовжуємо триматись і вірити у Збройні Сили України. До зустрічі у нових відео. Дякую за увагу.